يا جماعه هاي المايك بقدر اوقفه وأشغله والمايك حاطه بحل بلاستيك بعدين المايك بقدر ازيها وين ما بدي <تصفيق> طيب بدي افوت على الاعدادات تزبط شغله م سوتو؟ ينزل بجيبه. <wreck> ترى؟ عشان عملت معه مسير كتبت الحد الأقصى. <noise> إيه، بكرة بيشتغلوا بقوله على الساعة التنتين. أكل هاد؟ لمست انت راشد وانا ان هيك ان اردت ان اردت آه اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان كلات كلات كفو ها آه آه يا زم مراد اكلت, اكلت ندمج ندمج عند الابيض هذا ماركت على البيت انا جاي البيت حرقات حرقات على الدرج حرقات هري يا بطل اتحالف و... وقف وقف هذا هذا بدو